שירים אהובים כך נולד את שלום ילדים, וברוכים הבאים לתכנית שלי, השירים האהובים. והיום אני רוצה לנגן לכם שיר. אני רק מקווה שאפצי החבר שלי לא יבוא ויפרע לי בהמצה. שלום! שלום לך אפצי. שלום לך חומוס. אה גובים חומוס. שלום לך פיצה. לא קוראים לי פיצה, בסדר? שלום בורקס. תעפיק לי כोली בורקס. קוראים לי דרורמי. שלום לחממה. אמרתי שקוראים לי דרור. שלום ציפר. קוראים לי דרור. שלום טוב, תעפיקו את זה. אולי תגיד שלום לילדים. שלום חצלאם. בסדר, לא חשוב. מה ma עושה פה? באתי לשיר שיר! La לא, לא, לא, לא! אפצי, תפשיק לצעוק פה! מה אתה תפשיק לצעוק? המה אתה לא תיצחק? בסדר גמור. לא לא לא לא לא! עכשיו תפסיק ליצחק פה אתה שובי אותי. אבוד זה מה? אבוד זה בסדר אני אзов לך חנית אבל תפסיק ליצחק. אבל לא שיר אתה שאר היום. היום אני שאר שיר על צבעים. צבעים? אני אוהל אכין צבע כתום. באמת? 누ו אכין מצבע כתום? מאדם ו pizza. לא נכון. צבע כתום מכינים מאדום וצה. צלחת. לא צלחת! <laughs> מאדום וצהוב. באמת. כן, באמת. לא, נכון. כן, נכון. ואתה יודע איך מכינים צבע ירוק? מנעליים וגרביים. <laughs> לא, נעליים וגרביים. צבע ירוק מכינים מכחול וצהוב. באמת. כן, באמת. ואתה יודע איך מכינים צבע ורוד? לא, תגלה לי אותה. אני אגלה לך, אבל בשביל זה, אני אנגן לך את השיר כך נולד הצבע של דתיה בן דור. מוכן? מוכ גיטרה, בואי לכאן! וואו. באמצע היום hat selber adom, die bruh meat benachat, tilu meat beyachat, mitum, naflu galge lulu lulu i bal lulu lulu i ve vovovoi tarbe ken The silver and ברחוב gold, bagash in the street, the silver and the gold. They talk a lot in one, they talk a lot in one. And we're not afraid to be rock אמצע היום הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הלבן דיברו מעט בנחת טילו מעט ביחד פתאום נפלו לבור אמוק התגל כלו לו לו לו לו התבלבלו לו לו לו לו השתולה לו No, no, no, כן, no, no, no, no,